طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحاك قصص إسلامية وتاريخية أنا الشيطان لم ازل أنا المخلوق من عجلي، أنا أطغى بوسواسي ونيراني موقدة، أنا الشيطان أغويكم، أمنيكم وأسحركم، فلا فلحت مياديني ولا صلحت قرابيني، فحبل الحق أصلبها وأصدقها، أنا الشيطان يا إنسان لا تتبعي. يقول أحنف بن قيس قدمت المدينة وأنا أريد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإذا أنا بحلقة عظيمة فإذا بكعب يحدث الناس يقول لما حضر آدم الموت قال يا ربي سيشمت بي عدوي إذا رآني ميتا وهو منظر إلى يوم الوقت المعلوم فقيل له يا آدم إنك ترد إلى الجنة ويؤخر الملعون إلى النظرة ليذوق بعدد الأولين والآخرين ألم الموت ثم قال آدم لملك الموت صف لي كيف تذيقه الموت فلما وصفه قال آدم ربي حسبي حسبي فضج الناس وقالوا يا أبا عبد الرحمن حدثنا كيف يذوق الموت فابى أن يقول فالحوا عليه فقال إنه إذا كان آخر الدنيا وقربت النفخة فإذا الناس قيام في أسواقهم وهم يتخاصمون ويتجرون ويتحدثون إذ بهدة عظيمة يصعق فيها نصف الخلائق فلا يفيقون منها مقدار ثلاثة أيام والنصف الباقي من الناس تذهل عقولهم فيبقون مدهوشين قياما على أرجلهم كالغنم الفزعة حين ترى سبعا فبينما الناس في هذا الهول إذا هم بهدة بين السماء والأرض غليظة كصوت الرعد القاصف فلا يبقى على ظهرها أحد إلا مات فتفنى الدنيا ولا يبقى آدمي ولا جني ولا شيطان ولا وحش ولا داب فهذه النظرة المعلومة التي كانت بين الله وبين إبليس ثم يقول الله لملك الموت عليه السلام وإني خلقت لك بعدد الأولين والآخرين أعوانا وجعلت فيك قوة أهل السماوات وأهل الأرض وإني ألبسك اليوم أثوات الغضب والسخط كلها فانزل بسخطي وغضبي إلى ملعون إبليس فأذقه الموت واحمل عليه من الموت مرارة الأولين والآخرين من الجن والإنس أضعافا مضاعفة وليكن مع الزبانيه سلسله من سلاسل لظى وانزع روحه المنتن بسبعين الف كلابه من كلاليب لظى ونادي مالكا ليفتح ابواب النيران فينزل ملك الموت بصوره لو نظر اليه اهل السماوات السبع والارضين السبع لذابوا كلهم من هول رؤيه ملك الموت فاذا انتهى الى ابليس وزجره زجره اذا هو صاعق منها ونخر نخرة لو سمعه أهل المشرق والمغرب لصعقوا منها وملك الموت يقول قف يا خبيث لو اليوم الموت بعدد ما أغويت كم من عمر أدركته وكم من قرون أضللت وكم من قرناء لك بسواء الجحيم يقارنونك وهذا الوقت المعلوم الذي بينك وبين الله إلى أين تهرب؟ فيهرب الشيطان إلى المشرق فإذا ملك الموت بين عينيه فيغوص في البحار فإذا هو بملك الموت فترميه البحار فلا تقبله فلا يزال يهرب في الأرض ولا محيص ولا ملجأ له ولا منجأ ثم يقوم في وسط الدنيا عند قبر آدم من أجلك يا آدم حولت ملعون فيا ليتك لم تخلق فيقول لملك الموت بأي كأس تسقيني بأي عذاب تقبض روحي فيقول ملك الموت بكأس أهل لظى وأهل سقر والنار والجحيم أضعافا مضاعفة فيتمرغ إبليس في التراب مرة ويصيح أخرى ويهرب مرة من المشرق وإلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق حتى إذا كان في الموضع الذي أهبط فيه لعن وقد نصبت له الزبانية الكلاليب وصارت الأرض كالجمرة وتحتويه الزبانية فيطعنونه بالكلاليب فيكون في النزي والعذاب إلى ما شاء الله ويقال لآدم وحواء اطلع اليوم على عدوكما وانظرا ما نزل به وكيف يذوق الموت والعذاب فيطلعان أي آدم وحواء فإذا نظر إلى ما هو فيه من شدة العذاب والموت قال: ربنا قد أتممت علينا النعمة، فلم نجد هذه القصة مسندة إلا في كتاب تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين لأبي الليث السمرقندي الحنفي، فقال بعض العلماء: هذا إسناد تالف لا يعتمد عليه. فقد أخر الله تعالى موت إبليس اللعين إلى يوم معلوم عنده لا يعلمه غيره، فهو أجله الذي يموت فيه. فطلب إبليس من الله أن يظهره إلى يوم يبعثون حتى يتخلص من الموت، فأجابه الله تعالى بأنه سوف يموت وسوف يذوق مرارة وآلام الموت. فقال العلماء يوم الوقت المعلوم، هو يوم موت جميع الخلائق وفنائها عند النفخة الأولى وليس النفخة الثانية لأنه بعد البعث النفخة الثانية في الصور لا يكون هناك موت وبين النفخة والنفخة أربعون سنة فيموت إبليس أربعين سنة قال الله تعالى وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فهذا يدل على أن إبليس لعنه الله ما يزال حيا وأنه ما يزال يفسد في الأرض ويضل الناس عن سبيل الله وأنه ليس مخلدا إلى يوم القيامة بل له أجل سوف يموت فيه قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عرش إبليس على البحر فيبعث سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة فاللهم ثبت قلوبنا على دينك ونعوذ بك من الشيطان الرجيم اللعين.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 ففي يوم من الأيام ذهب أحد المجادلين إلى الإمام الشافعي وقال له كيف يكون إبليس مخلوقاً من النار ويعذبه الله بالنار؟ ففكر الإمام قليلاً ثم أحضر قطعة من الطين الجاف وقذف بها الرجل فظهرت على وجهه علامات الألم والغضب فقال له هل أوجعتك؟ قال نعم أوجعتني فقال الإمام كيف تكون مخلوقاً من الطين ويؤلمك الطين؟ فلم يرد الرجل وفهم ما قصده الإمام وأدرك أن الشيطان كذلك خلقه الله تعالى من نار وسوف يعذبه بالنار الجن خلقهم الله تعالى من نار ولكنهم ليسوا الآن نارا فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فأتاه الشيطان فأخذه فصرعه فخنقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وجدت برد لسانه على يدي ولولا دعوة أخي سليمان عليه السلام، لأصبح موثقاً حتى يراه الناس. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثة، وبسط يده كأنه يتناول شيئاً. فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئاً لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك، قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان، لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة، فهذا يدل على أن الجن الآن ليس نارا، والدليل؟